Λυσία. Κατά τη καταγγελία του αγοράτου. Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογεννάκη. Οι τριάκοντα κάθονταν στις έδρε εκεί που τώρα κάθονται οι Πριτάνει. Μπροστά του βρίσκονταν δύο τραπέζια. Την ψήφο δεν επιτρεπόταν να τη ρίξουν μέσα σε κάλπες, αλλά πάνω σε αυτά τα τραπέζια, φανερή. Την καταδικαστική πάνω στη δεύτερη. Οπότε, πώ γινόταν να αθωθεί κάποιο από αυτού. Με έναν λόγο Όσοι μπήκαν για να δικαστούν στο βουλευτήριο επί τον Τριάκοντα, όλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο και δεν έβγαλαν αθωοτική απόφαση για κανέναν, εκτός μόνον για τον αγόρατο που βλέπετε. Αυτόν βέβαια τον άφησαν ελεύθερο γιατί τον έκριναν ευεργέτη του. Και για να ξέρετε ότι πολλοί θανατώθηκαν εξαιτία του, θέλω να σε διαβάσω τα ονόματά τους. Ονόματα. Αφού λοιπόν άντρε δικαστέ καταδικάστηκαν σε θάνατο και έπρεπε να θανατωθούν, καλούν στη φυλακή ο ένα την αδελφή του, ο άλλο τη μητέρα του, ο άλλο τη γυναίκα του, ο καθένα όποιον συγγενή είχε, ώστε να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά του δικού του και έτσι να τελειώσουν τη ζωή του. Έτσι και ο Διονυσόδωρο καλεί στη φυλακή την αδελφή μου που ήταν τη γυναίκα του. Μόλι τη στόπαν πάει εκείνη στη φυλακή, φορώντα μαύρο φόρεμα όπως ήταν φυσικό αφού πήγαινε στον άντρα της, που τον είχε βρει τέτοια συμφορά. Και τότε μπροστά στην αδερφή μου ο Διονύσσοδωρος έκανε τη διαθήκη του όπως αυτός έκρινε, και για τον αγόρατο που βλέπετε έλεγε ότι αυτός ήταν υπεύθυνο για το θάνατό του, και αυσερητή εντολή σε μένα και στον Διονύσιο από εδώ τον αδερφό του, καθώς και σε όλους τους φίλους να πάρουμε εκδίκηση από τον αγόρατο για χάρη του. Επιπλέον επειδή νόμιζε οτι ήταν έγγιωσε η γυναίκα του αυτών την όρκησε αν γεννήσει αγοράκι να του πει οτι τον πατέρα του τον σκότωσε ο αγόρατος και να το προστάξει να τον εκδικηθεί για χάρη του σαν φωνιά. Βέβαια θα προσκομίσω μάρτυρες για το ότι λέω την αλήθεια. Αυτοί τελικά αθηναίοι πέθαναν λόγω της καταγγελίας του αγόρατου και αφού τους έβγαλαν από τη μέση αυτούς οι τριάκοντα, Λίγο πολύ ξέρετε φαντάζομαι ότι μετά βρήκαν την πόλη πολλά δεινά και για όλα αιτία είναι αυτός που τους σκότωσε. Στενοχωριέμαι βέβαια που θυμίζω τις συμφορές που βρήκαν την πόλη αλλά είναι απαραίτητο άντρες δικαστές στην παρούσα συγκυρία για να καταλάβετε πόσο σφοδρά πρέπει να εκτίρετε τον αγόρατο. Σίγουρα ξέρετε ποιοι και πόσοι ήταν οι πολίτε που προσήχθησαν από τη Σαλαμίνα και με τί είδου θάνατο δολοφονήθηκαν από τους τριάκοντα τυράννους. Ξέρετε και από την Ελευσίνα πως είχαν την ίδια τύχη. Θυμάστε και τους συντοπίτες σας που τους έσερναν δέσμιους στη φυλακή από αιτία της προσωπικιάς έχθρες. Αυτοί, ενώ δεν είχαν κάνει κανένα κακό στην πόλη, αναγκάζονταν να αφήνουν τη ζωή με τον πιο εσχρό και εξεφτελιστικό θάνατο. Άλλοι αφήναν πίσω τους δικού του γέρους γονείς που περίμεναν να τους γυροκομίσουν τα παιδιά τους και όταν πέθαιναν να τους στάψουν αυτά. Άλλοι αδελφές ανήπαντρε, άλλοι μικρά παιδιά που είχαν ανάγκη από πολύ φροντίδα. Αυτοί, άντρες δικαστές, ποια γνώμη φαντάζεστε ότι έχουν γι' αυτόν, ή ποια ψήφο θα έριχναν αν εξαρτιόταν από αυτούς αφού στερήθηκαν εξαιτία του τα πιο ωραία πράγματα της ζωής. Θυμάστε επίσης και τα τείχη οτι γκρεμίστηκαν και τα πλοία οτι παραδόθηκαν στους εχθρούς, και οτι οι ναύσταθμοι ξυλώθηκαν και οτι οι λακεδεμόνοι έκαναν κατοχή στην ακροπολή μας, και οτι η δύναμη όλη της πόλης εξασθένησε, ώστε να μη διαφέρει καθόλου από την πιο ασήμαντη πόλη η πόλη μας. Επιπλέον χάσατε τις ατομικέ σας περιουσίες και στο τέλος εκδιοχθήκατε από την πατρίδα όλοι σιλίβδινα από τους Τριάκοντα Αυτά τα είχαν προβλέψει εκείνοι οι σπουδαίοι άνδρες, και γι' αυτό άνδρες δικαστές αρνήθηκαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη σύναψη της ειρήνης. Κι αυτούς τους άνδρες αγόρατε, ενώ ήθελαν να πετύχουν κάτι καλό για την πόλη, εσύ τους σκότωσες, καταγγέλλοντας τους στην πόλη ότι είναι εχθρικοί προς την παράταξή σα Έτσι είσαι υπεύθυνο, για όλα τα κακά που έχουν βρει την πόλη. Τώρα λοιπόν, Αναλογιζόμενοι και τις προσωπικές του ο καθένας περιπέτειας και τις κοινές τις πόλη συμφορές, τιμωρήστε τον υπεύθυνο για αυτές; Αλλά εγώ τουλάχιστον άντρες δικαστές είμαι περίεργος τι τέλος πάντων θα τολμήσει να σας πει για να δικαιολογηθεί. Γιατί θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν τους κατέδωσε αυτού τους άντρε, κι ούτε είναι υπεύθυνο για το θάνατό τους. Όμως ποτέ δεν θα μπορέσει να το αποδείξει. Πρώτα πρώτα, είναι μάρτυρες εναντίον του τα ψηφίσματα, ένα από τη βουλή και ένα της εκκλησίας του Δήμου. Διαλαλούν απερίφραστα περί αυτών που έχει κατηγορήσει ο αγόρατος, έπειτα η απόφαση που βγήκε για αυτόν επί τον Τριάκοντα, και βάσει της οποίας αφέθηκε ελεύθερος λέει, διότι λέει, κρίθηκε ότι οι καταγγελίες του ήταν αληθεί. Διάβασε σε παρακαλώ. Συμπέρασμα. Με τίποτα δεν μπορεί να αποδείξει πως τάχα δεν έκανε καταγγελία. Μένει λοιπόν να μας πείσει οτι δικαίως τους κατέδωσε, γιατί τους έβλεπε να κάνουν πράγματα ύποπτα και εχθρικά προς το λαό μας. Νομίζω οτι ούτε και αυτό θα επιχειρούσε να αποδείξει, διότι φυσικά αν είχαν κάνει κάτι βλαβερό για τον Αθηναϊκό λαό, οι Τριάκοντα δεν θα τους σκότουναν από φόβο μήπω και καταληθεί η δημοκρατία το ακριβώς αντίθετο φαντάζομαι. Αλλά ίσως πει πως τόσα πολλά εγκλήματα τα έκανε χωρίς τη θελησή του. Ωστόσο άνδρες δικαστές ακόμη κι αν κάποιος σας προκαλέσει μεγάλα κακά τέτοια που να είναι αδύνατο να υπάρξουν χειρότερα χωρίς τελείως μα τελείως να το θέλει, όχι δεν το πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον εκδικηθείτε. Επιπλέον θυμηθείτε και τα άλλα. Του δινόταν η δυνατότητα του του να σωθεί τότε, πριν να προσαχθεί στη βουλή όταν ακόμη καθόταν πάνω στο βωμό, στη Μουνυχία. Γιατί τα πλοία υπήρχαν έτοιμα, και οι εγγυητέ ήταν έτοιμοι να φύγουν μαζί του. Και βέβαια, αν του είχε ακούσει εκείνου και φεύγε πρόθυμα μαζί του, ούτε με τη θέλησή σου, ούτε χωρί τη θέλησή σου δεν θα είχε σκοτώσει τόσου Αθηναίου. Τώρα όμω, αφού άκουσε αυτού που άκουσε. Πιστεύεις ότι θα πετύχει να πάρει κάτι πολύ σπουδαίο από αυτού, αν έλεγε μονάχα των στρατηγών και των ταξίαρχων τα ονόματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να σου δείξουμε επίοικια ούτε στο ελάχιστο, γιατί ούτε εσύ έδειξε καμία επίοικια σε εκείνου που σκότωσε. Και ο Ιππία από τη Θάσο και ο ξενοφώντα από το Κούριο τη Κύπρου, οι οποίοι κλείθηκαν από τη Βουλή για τον ίδιο λόγο που κλήθηκε κι αυτό, αυτοί βρήκαν το θάνατο ο ξενοφώντα στον τροχό και ο Ιππίας άμεσα, γιατί οι τριάκοντα δεν έκλειναν οτι άξιζε να ζήσουν, να έστελναν βλέπετε, στο θάνατο κανένα Αθηναίο. Ο αγόρατος όμως αφέθηκε ελεύθερος, γιατί κρίθηκε οτι με τις πράξεις του τους ευχαρίστησε απεριόριστα. Κυκλοφορεί επίσης οτι πάει να φορτώσει αυτές τι καταγγελίες και στον Μενέστρατο, Όμω η ιστορία του Μενέστρατου έχει κάπω έτσι, ο Μενέστρατο αυτό καταγγέλθηκε από τον Αγόρατο, και αφού τον συνέλαβαν, τον έβαλαν στα δεσμά. Ο Αγνόδωρο τώρα ήταν από το Δήμο τη Αμφιτροπή, από όπου ήταν και ο Μενέστρατο, και συμπέθερος του Κριτία, του γνωστού των Τριάκοντα. Αυτό λοιπόν, όταν γινόταν στη Μουνυχία η συνέλευση στο θέατρο, θέλοντα αφενό να σωθεί ο Μενέστρατο, και αφετέρου να καταγγελθούν και να εξολοθρευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, ξεγελάει το λαό σχετικά με το ποιόν του Μενέστρατου και πετυχαίνει την ασυλία του σύμφωνα με το ψήφισμα που θα ακούσετε. Ψήφισμα. Μόλις εγκρίθηκε αυτό το ψήφισμα ο Μενέστρατο καταδίδει και προσθέτει στον κατάλογο των καταγγελομένων και άλλους πολίτες. Αυτόν βέβαια οι Τριάκοντα τον άφησαν ελεύθερο όπως και αυτόν εδώ τον αγόρα του, γιατί θεωρήθηκε ότι οι καταγγελί Εσεί όμως σε δίκη που έγινε μετά από πολύ καιρό κρίνατε ότι ήταν δολοφόνος και τον καταδικάσατε, όπως επέβαλε η δικαιοσύνη σε θάνατο. Τον παραδόσατε στο δίμιο και εκτελέστηκε διαρροπάλου. Μα αν εκτελέστηκε εκείνος δεν είναι δίκαιο αλήθεια να εκτελεστεί και ο αγόρατος, αφού αυτός με την καταγγελία του εναντίον του μενέστρατου είναι υπεύθυνο για το θάνατο του. Ποιος είναι περισσότερο υπεύθυνο και για εκείνου που καταγγέλθηκαν από το Μενέστρατο, αν δεν είναι αυτός που τον έφερε σε τέτοια ανάγκη. Αντίθετα, η περίπτωση του είναι διαφορετική από την περίπτωση του Αριστοφάνη από το δήμο Χολιδών, ο οποίος μπήκε εγγυητής του τότε και αφού τακτοποίησε το θέμα των πλοίων ήταν έτοιμο να φύγει μαζί του. Κι όσο εξαρτιόταν από εκείνον, σώθηκες και είχε τη δυνατότητα να μην καταστρέψεις κανέναν Αθηναίο, αλλά και εσύ ο ίδιος να μην εκτεθείς τους κινδύνους που εκτέθηκες. Έτσι όπως τα όμως, ως και τον σωτήρα σου έφτασες να καταγγείλεις, που με αυτόν τον τρόπο οδήγησε το θάνατο και εκείνον και τους άλλους ανθρώπους που είχαν μπει εγγύητες. Αυτόν όμως, επειδή δεν ήταν αμυγό Αθηναίος ήθελαν μερικοί να τον υποβάλουν σε βασανιστήρια και έτσι παρασύρουν το λαό να εγκρίνει το εξή ψήφισμα. Ψήφισμα. Μετά από αυτό λοιπόν, προσέγγισαν τον Αριστοφάνη αυτοί που ήταν τότε στα πράγματα και του ζήτησαν να δώσει ονόματα και έτσι να σώσει τη ζωή του. Αλλιώ θα έμπαινε στον κίνδυνο να δικαστεί ω ξένος για κατάχρηση πολιτικών δικαιωμάτων, οπότε θα αντιμετώπιζε μέχρι και την ποινή του θανάτου αυτό όμως, απάντησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχτεί τέτοιο πράγμα. Τόσο σωστός ήταν απέναντι στους φυλακισμένους και τον αθηναϊκό λαό, ώστε προτίμησε το θάνατο, παρά να καταγγείλει κάποιους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στο θάνατο άδικα. Τέτοια ήταν η στάση που κράτησε εκείνος, παρόλο που χανόταν εξαιτία σου. Η ίδια στάση με του ξενοφόντα που πέθανε στον τροχό, ίδια με του υπία απ' τη θάσο. Ενώ εσύ, παρόλο που δεν είχε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο για εκείνου του άντρε, κατέθετες καταγγελίε και έστειλε έτσι στο θάνατο πολλού και σπουδαίους Αθηναίους, γιατί σου είχαν φουσκώσει τα μυαλά: πως αν εκείνοι πεθάνουν, εσύ θα έχει προνόμια στο καθεστώ που στινόταν τότε. Θέλω όμω, άντρε δικαστέ, να σα περιγράψω τι αξία άντρε στερηθήκατε εξαιτία του αγόρατου. Αν βέβαια δεν ήταν πολλοί θα ακούγατε για έναν έναν ξεχωριστά. Τώρα όμως θα σας μιλήσω γενικά για όλους μαζί. Όσοι σας υπηρέτησαν ασκόντας επανειλημμένα το αξίωμα του στρατηγού, παρέδωσαν κάθε φορά ισχυρότερη την πόλη στους στρατηγούς που τους διαδέχτηκαν. Όσοι πάλι βρέθηκαν σε άλλες σπουδαίες θέσεις και ανέλαβαν πολλές τριειραρχίες, ποτέ δε βρέθηκαν υπόλογοι για κάτι ανεπίτρεπτο. Και όσοι από αυτού κατάφεραν να διασωθούν και να μείνουν ζωντανοί, που αυτό του κατάγγειλε, όπως και τους άλλους και τους επιβλήθηκε η πυρή του θανάτου, αλλά τους βοήθησε η τύχη και ο Θεός γιατί αυτοεξορίστηκαν και έτσι απέφυγαν τη σύλληψη και τη δίκη, επέστρεψαν από τη φυλή και του θυμάται σαν άντρε έντιμου και γενναίου. Τέτοιου ανθρώπου σκότωσε ο Αγόρατο, τέτοιου ανθρώπου έστειλε στην εξορία. Ενώ αυτό, τι είναι. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι δούλος και από δούλου γονείς για να καταλάβετε ποιος σας αφάνιζε και σας θελαιπωρούσε. Πατέρας του ήταν ο Ευμάρη, και αυτός ο Ευμάρη ήταν δούλος του Νικοκλή και του Αντικλή. Παρακαλώ κύριοι μάρτυρες ανεβείτε. Είναι πάρα πολλά για να τα πω όλα άντρε δικαστές. Τα παραπτώματα και οι ασχρότητες που έχουν διαπράξει ο ίδιος και τα αδέρφια του για τις συκοφαντίες του, πόσο κόσμο έσυρε στα δικαστήρια με ψευτιές για ιδιωτικές υποθέσεις, πόσες καταγγελίες για θέματα του δημοσίου, πόσες καταγγελίες για πολιτικά ζητήματα, δεν χρειάζεται να αναφερθώ στον καθένα ατομικά, γιατί όλοι σας μηδενός εξερουμένου τον έχετε καταδικάσει για συκοφαντία, τόσο στο δικαστήριο όσο και στι συνελεύσει, και σας πλήρωσε ένα σωρό λεφτά, Επομένως έχετε ιδίαν πείραν αυτοίς του της πλευράς και δεν χρειάζονται μάρτυρες. και ακόμη παρόλο που είναι έτσι που είναι προσπάθησε να μιχεύσει γυναίκες πολιτών και να τιμάσει παρθένες όχι δούλες. Μάλιστα τον έπιασαν κιόλας να μιχεύει και γι' αυτό θάνατος είναι η τιμωρία και για το ότι λέω την αλήθεια κάλεσε τους μάρτυρες. Μάρτυρες. Αυτοί λοιπόν άντρε δικαστές ήταν τέσσερις αδερφοί. Τον έναν από αυτού το μεγαλύτερο τον έπιασε ο Λάμμακος στη Σικελία, να κάνει συνιάλα με τους πυρσούς για να ειδοποιήσει τους εχθρούς, και έτσι θανατώθηκε διαρροπάλου. Ο άλλος έβγαλε παράνομα στην Κόρινθο έναν δούλο, αλλά τον έπιασαν όταν γυρνούσε φέρνοντας από εκεί μια πόρνη, έτσι πέθανε στη φυλακή δέσμιο. Τον τρίτο τέλος τον έπιασε ο Φενιπίδης να κλέβει, και τον παρέδωσε στις αρχέ και εσείς αφού τον δικάσατε και τον κρίνατε ένοχο θανάτου, τον παραδώσατε για να εκτελεστεί διαρροπάλου. Και ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο ίδιος θα το παραδεχτεί. Αλλά θα προσκομίσω και μάρτυρες. Μάρτυρες. Δεν πρέπει λοιπόν να τον καταδικάσετε ομόφωνα, γιατί αν ο καθένας από αυτούς Κρίθηκε ότι του αξίζει η ποινή του θανάτου για ένα μόνο παράπτωμα, τότε βέβαια χίλιες φορές περισσότερο πρέπει εσείς να καταδικάσετε σε θάνατο αυτόν εδώ, που αυτός έχει κάνει όχι ένα αλλά αμέτρητα εγκλήματα, δημόσια και ιδιωτικά, εις της πόλης και εις του καθένα μας ατομικά, εγκλήματα που κι από μόνο του το καθένα επισύρει την ποινή του θανάτου. Λυσίας, κατά τη καταγγελία του αγορά του, Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης